الكثير من الاشخاص المعنية ببدء البيع على موقع امازون تتساءل كم من المال عليهم استثمار لمشروعهم وفي هذا الفيديو سأجاوب على هذا السؤال مرحبا انا ريد عازم من كامبوست اكاديمي تختلف طرق العمل على موقع امازون من باقي المواقع فالمعنيين ببدء البيع في هذا الموقع العملاق عليهم أن يستثمروا المال من البداية على عكس البيع على موقع إيبي أو طريقة الدروب الدروبشيبي من تجربتي في المجال الاستثمار سيكون على الأقل ألف دولار هذا سيمنحك إنتاج منتج خاص بك ما بين كمية 200 إلى 300 قطعة. وبدء العمل بالموقع يمكنكم استثمار مبلغ اقل ولكن هذا سيمنحك كمية اقل واذا بعت في الامازون سريعا ونفذت الكمية وصفحة المبيعات ستختفي من نتائج البحث مما يؤدي لانخفاض تقييم صفحة مبيعاتك ومنتجك في الامازون لذلك دائما انصح البدء ببيع منتج بكمية ما بين 200 الى 300 قطعة ومراقبة أداء المبيعات وبحالة وصول المنتج لكمية منخفضة عليكم توصية المنتج مرة أخرى وطلبه من المورد وإرساله مرة أخرى للأمازون هذه طريقة جيدة للبدء وتدريب نفسكم على الموقع وعدم المخاطرة بكميات كبيرة واستثمار الكثير من المال أكيد إذا بعد فترة رأيتم أداء المبيعات يتزايد يمكنكم توصية كمية أكبر والطلب من المورد أن يخفض السعر الشيء المهم عليكم تذكره هو عدم نفاذ الكمية في مخازن الأمازون لأنه قد يفعل ذلك ضرر على صفحة المبيعات للمنتج وتقييمها في صفحة نتائج البحث من ثم بعد تجميع مبلغ معين من الأرباح تستثمر بمنتج آخر وتتبع نفس النمط الذي شرحته بعد فترة زمنية سيكون لديكم مجموعة من المنتجات تنتج لكم الأرباح الشيء المهم هو عدم التسرع والبدء بالقليل وتدريجيا زيادة الاستثمار أتمنى أنني نجحت بإضافة معلومات مفيدة لكم وإذا يوجد أي أسئلة أخرى بمجال البيع أو الشراء على موقع أمازون أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن أيضا لكل من يريد بدء البيع على موقع أمازون جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تشرح لكم عن المجال كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلات الفيديوهات. لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والضغط لايك على الفيديو أتمنى لكم المبيعات والربح وسأراكم قريبا